מי שבשם פרסם אותי בטיק... רגע, דני, כפרה עליך, תן לי לשחרר מילה. אני רוצה להגיד. חבר, אני רוצה שנגיע לאלף לייקים, צלמו מנה בטיק טוק עם הסיוטון הזה. מגיע לאלף לייקים, אני עושה עוקב לבן אדם בטיק טוק, כולל מסייק איתי משחקים. ו... יואו, אני חייבת דאטה כבר! כולל לאשר אני לא יודע למה בן יואו, הוא יכול להרוג אותי באוויר זה מרחיץ אותי גמי מה זה? למה לא מצליח? וואי, אני לא מצליח לפגוע בו בנזקופ לצאם לטיק טוק, מוכנים? לצאם לטיק טוק, אני רוצה לפתקים! אני כבר מצלם, אני אבקר! אני כבר מצלם כבר... שמע, אחי, הבן הזה... אתם מצלמים? שלוש! אני רוצה לפלייקים עושה זה, ושיעשו סביב יוטי במותי קיי, אה? לו ביצים גדולות. אין, הבן לא מת, שמה, לא מת, זה מוטי, יש אין לו, אבל לא רוצה למות, תימח שימו ושם זיכרו, אני מקווה שתצינם